Andreea Pora îl distruge pe Ion Cristoiu. După interviul cu Sebastian Ghii, numai unul detaliu al lui putea să screame o ce cerează de oarecare. Jurnalista Andreea Pora critică în termeni extrem de duri, într-un editorial pentru revista 22, interviul luat de Ion Cristoiu fugarului Sebastian Ghii. Mai exact, Ora să refer la episodul în care Sebastian Ghii îi arat doar lui Cristoiu Poza cu covesi. Dacă nu exista, cristoiu trebuia inventat. Spre deosebire de ceilaline secetori de minciuni moarte la natere, ele e maestru. Or, numai unul de talia lui putea se scream din bomba care va zgudui dezvluirea care va cutremura a ocecerea de oaier, pe care se încerce să o vând pe post de truf. Nu i-a mers. Ortacii din studiul îi aveau gurile pungite. Cum maestrul n-are harul povestirii, iar poza din telefonul lui Ghi trebuia descris, lucrurile au intrat pe o linie moartă. Și când fundal se vede nite butoaie, iar în prim plan, covesii, ghisocul-i ghiginerele, luna noiembrie 2012. Campuin pentru o fecetură atât de mare. În perioada cu pricina covesii era la Bruxelles, detaat chiar de pontă. Gurile gurile rele spun ce în episoadele următoare maestrul va desena fotografia, ce Andronic îi peletăte deja lechide de desen. Plicticoen e mare până când îi va iei ceva cât de cât apropiat de realitatea din telefon. De da-i seama, dacă Daniel Dragomir a spus oficat ce totul arată o refuie al întregetii. De cartier, ce mafioii au ceva mai mult taif, imagina ei expertiză. Ce să facem? Asta e românica centenarului, refuia la derbedeilor cu bani a maestrilor cum prai la tarab, cu statul paralel, scrie Andreea Pora pentru revista 22.